Εσχύλου. Οικέτηδες. Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προς εκπαιδευτική χρήση. Οικέτηδες οι του Εσχύλου είναι σίγουρα η παλαιότερα από τις οζόμενες τραγωδίες. Φαίνεται ότι ήταν το πρώτο μέρος, κατάλληλο στο μέσον δράμα, μιας χαμένης τριλογίας του, τις οποίες τα άλλα μέρη ήταν κατά πάσα βεβαιότητα οι Αιγύπτιοι και οι Δαναίδες και φυσικά ένα σατυρικό δράμα που πλαισίωνε την τριλογία. Θέμα του έργου είναι το τρομακτικό δίλημα που αντιμετωπίζει ο βασιλεύς του Άργους Πελασγός. Έχει το δικαίωμα να προστατεύσει τις ηκέτιδες που καταφεύγουν στο βωμό του ελαίου. Αυτό είναι άλλωστε μια ιερή υποχρέωση, έστω και με κίνδυνο πολέμου. Ή θα εκδιώξει τις ηκέτιδες και θα αδιαφορήσει αν οι βωμοί των θεών του μυανθούν από το αίμα τους. Φανταζόμαστε ότι σε ένα άλλο μέρος της τριλογίας του, ο Εσχύλος θα πραγματεύθηκε την αφορμή της Φιλονικίας μεταξύ των δύο αδελφών, του Αιγύπτου και του Δαναού, που έλαβε χώρα κάτω στην Αίγυπτο. Ο Αίγυπτος θέλησε να παντρέψει τους 50 γιου του με τις 50 θηγατέρες του Δαναού. Ο Δαναός όμως συμβούλευσε τις κόρες του να αποφύγουν τον κίνδυνο και εκείνες υπακούοντας τις συμβουλές του και θέλοντας με κάθε τρόπο να αποφύγουν τον βίαιο γάμο με τα του έρχονται με τον πατέρα του στο Άργος. Είναι φανερό ότι ο Δαναός εναντιώθηκε σφοδρότατα στον ανώσιο αυτό γάμο. Η μεγαλύτερη αρετή αυτής της τραγωδίας είναι τα χωρικά τη. Ο Εσχύλιος αποδεικνύεται ο έξοχος δημιουργός της γλώσσας της τραγωδίας. Το δίλημα αν θα απαγορεύσει ή όχι τον ανώσιο γάμο των Δαναείδων με τα εξαδέλφια τους έχει τεράστια σημασία για τον επερχόμενο πολιτισμό. Οι Κέτιδες του Εσχήλου, Μετάφρασης Ιωάννου Γρυπάρη. Ραδιοφωνική διασκευή Νίκου Γάτσου, Μουσική σύνθεσης και διεύθυνση ορχήστρας Αντώνη Λάβδα. Λαμβάνουν μέρος οι καλλιτέχνε με τη σειρά που θα τους ακούσετε. Πρώτες κορυφαίε Ελένη Ζαφυρίου, Κάκια Παναγιώτου. κορυφαίε Πίτσα Καπιτσινέα, Έλλη Ξανθάκη, Έλλη Βοζικιάδου, Όλγα Τουρνάκη, Μαρία Μοσχολιού, Ολυμπία Παπαδούκα και Ελένη Ρήγα. Δαναός, Γιάννης Αποστολίδης. Βασιλέας του Άργους, Θάνο Κοτσόπουλος. Κύρικας, Νίκος Χατζίσκος. Ρύθμιση ήχου, Νίτσας Λουνγκή. Σκηνοθεσία, Μίτσου Λυγίζου. καλό βουλο μάτι αστρέψει αυτό το κοπάδι μας που απ' του νήλου της ψηραμουδένης εκβολές αφανιά ξεσυκώθηκε και την άγια την χώρα όμως η της Συρίας αφήνοντας φεύγωμεν όχι για αίμα χειμένων εξόρυστες μα παντρών συγγενών μας την έχθρητα κι από φρίκη για γάμο παράνομο με τους άθεους τους γιου του Αιγύπτου. Κι ο δαναός ο πατέρας που εστάθηκε ο αρχηγό της βουλής κι ανταρσίας μας, αφού εστάθμησεν όλα, αποφάσισε δρόμο απάνω στο κύμα να πάρουμε και να ράξουμε στου άργου στα χώματα, εδώ που θε καυχέ γενιά μας πως κρατάει, από του δία την εμπνοή και απ' τά χεριού του το ακούμπισμα στην ιστρό διωχτή επάνω γελάδα. Μα, όση πολι, πόλη, μα, ω, και καθάρια νερά, Κι ο θεή του ρανού και του κάτω του κόσμου, Που τους τρισεύα τους τάφους κατέχετε, Κι σύ τρίτος, ο δία σωτήρα μου, Που φυλάει στων δικαίων τα σπίτια, Το γυναίκιο δεχτεί, δεχτήτε κοπάδι μας, Που προσπεύτου μη σας, Με φιλές πλαχνο πνεύμα της χώρας. Μάτο Μάρι το, το Αντρίκιο τη άνομης Αιγυπτόπορη Φάρα, πριν βάλουνε πόδι εδώ στα μουδένια κρογιάλι, πίσω δώστε του μια με το γρήγορο το σκαρί του να πάνε στο πέλαγο. Να χαθούν με στη λύσα τη θάλασσα. Πριν εμάς ανεψιές του πατέρα των, κάνουν σκλάβε και δίχω να θέλουμε σε κρεβάτια ανεβούν που δε και ο θείο ο νόμος. Τώρα, πέρα από τη θάλασσα καλό μάρτυρα και διαφεντευτή μου, το θεϊκό μου σκάρι, τη της τη βοηδοκερά προγόνισά μου το βλαστάρι, που αφού από του δία την εμπνοή και από το χεροχάιδεμά δεμάτου ήρθε την ώρα τη μυρόγραφτη στο φω, ταιριαστό πήρε με δίκιο το νομάτισμά του. Μα ό,τι γενιά μου εσεί θεοί, Απαντοχή γεννείτε μου και σκέπη το δίκιο βλέποντας, ή κι αν δε δώσετε να βρω τέλεια δικαίωση καθώς πρέπει, στην άθεη βία την οργή σας στρέψετε, και δίκαια για τους γάμους μου κάμετε κρίση, ως κι στον πόλεμο καταπονεθεί κυνηγημένο, του χαμού του λιτρομο στο θέο σέβαστο βωμό, θα βρει καταφυγή αν ζητήσει. Στο δία έχω όλα τα θάριμο κι αν είναι στο το θέλημά του, μάξαφ να στράφτηκε και μες τα σκότι με τη μαύρη συφορά για τους εφήμερους ανθρώπους εδώ κάτω. Αυτός κι από τις ψιλοπύργωτες ελπίδες, κάτω τους γκρεμίζει του ολέθρου του ανθρώπους στο βυθό, Χωρί με βία το χέρι του να οπλίζει. Αστρέψει το ραμάτι στην ανθρώπινη αποκοτιά, να δει πώς ξανανιώνει. Και σαν κορμό μαγείριστη κακογονομιά για του δικού μου γάμου ξεφουντώνει. Και την κεντά μανία του λογισμού, Μα φεύγα τη βουκέντρα ζευγολάτη. Για να πληρώσει με ξολοθρεμό του νου, Τη θεοβλάβια και την απάτη. Μα εσύ, βουνήσια σιάπη αγή, αν την ξενική φωνή μου, ο γη, καταλαβαίνεις. Να, <συσιακή> που το χέρι απανωτά, με λινοξέσκληρη φορά, στους πέπλους του Σιδόνιμς κατεβαίνει. Ο αγέρας, τα πανιά και τα κουπιά, χορεύοντας του πέλαου το κύμα, με κατεβόδωσαν με δίχως τρικυμιά. παράπονο δεν έχω, κι όλο πρίμα. Μάν να ήταν κι ο πατέρα μου, Οδεία, που δίνεται ό,τι θέλει να μα αξίωνε όμοια και τα τέλη. Και σπέρματο ο σεβαστή <σο> μητέρα, να ξεφύγει, ας δώσει <σο -στης> τα ντρίκια τα γαλιάσματα, και από το ζυγό του γάμου, Α με γλιτώσει. <σο> -στης -στης> η δεμή, η γένα η μελαψή, κυλιοκαμένη, εμεί. Στο δία του κάτω κόσμου θα στραφούμε, που ξένους δέχεται πολλούς στα σπίτια του, όλους τους νεκρούς, και με κλαδιά στην αγκαλιά και με κρεμάθρες τους λεμούς αυτόν θα κατεβούμε, μια που δεν ήβραμε βοήθους του Ολύμπου τους θεούς. Ολιά, το θεόργητο το τη της Υιός, άλλη. Την νιώθω τη σύζυγική τη ζούλια, την οργή που όλο τον ουρανό νίκα, γιατί από τ' άγριο μάνιασμα του ανέμου βγαίνει τρικημιά, και θάχουν νά κατηγορούν το Δία τότε φανερά, και τα άδικολο επάνω του θα πέσει, αν το δαμαλογέννη το παιδί που μιά φορά από τον ίδιο βλάστησε καταφρονέσει, κι αν απ' τις λιτανίες μας τις θερμές την όψη του αποστρέψει. Ο Δία, Ο, το Θεόργη το κυνήγι της ιός άλλη, Την νιώθω τη συζυγική τη ζούλια, Την οργή που όλο τον ουρανόνικα. Κάτι από τ' άγριο μάνιασμα του ανέμου. βγαίνει τρικιμιά. Κόρες μου, εδώ χρειάζεται νους, όπως είχε νου κι ο πιστό σας γέροντας πατέρας, που σας οδήγησε εδώ καραβοκύρης. Τώρα, άγρυπνο, και στη στεριά, σας συμβουλεύω να γράψετε τα λόγια μου μέσα στο νου σας. Βλέπω εκεί κάτω κουρνιακτό, βουβώ σημάδι κάποιου ερχομού. Να, πλήθος ξεχωρίζω μα και κοντάρια που έρχονται καβάλα κι άλλοι πάνω σαμάξια. αμάξια. Θάνε δίχως άλλο αυτοίς της χώρας οι άρχοντες που θα έχουν μάθει τον ερχομό σα κι έρχονται να δουν και μόνοι. Μα είτε χωρίς κακό σκοπό είτε και μάγρια κατά μα έχει οργή, Ξεσηκωθεί ο στρατό για κάθε λέω. Περίσταση πιο καλά θα να προσπέσετε δίπλα εδώ πάνω στι έδρε των αγωνίων Θεών. Γιατί από κάθε πύργο πιο δυνατό είναι ο βωμό κι άθραυστη ασπίδα. Λοιπόν βιαστείτε και στα αριστερά σα χέρια σεμνά κρατώντα τα κλαδιά τη ηκεσίας του Δία Καμάρι να αποκρίνεστε στους ξένους ταπεινά και κλαφτά και όπως το θέλει η ανάγκη σαν πρόσφυγες όπου είμαστε και να τους πείτε να μάθουν καθαρά πως καθαρός από αίμα είναι ο ερχομός μας. Να θυμάστε πρώτα απ' όλα όχι πολύ ξεθαρετή να είναι η φωνή σας, μα οι όψις εμνοπρόσωποι με ήσυχο βλέμμα την άδολή σα να μηνά την ειλικρίνεια. Και ούτε να προτρέχει η γλώσσα σου, κι ούτε του μάκρου να ξεστρατεί τα λόγια σου, γιατί είναι μάθε πάρα πολλοί του τόπου εδώ δύσκολοι άνθρωποι. Μάθε να υποχωρεί, αφού είσαι της ανάγκης ξένη και αποδιωγμένη, Και ποτέ δεν πρέπει να έχουν οι πιο μικροί τη γλώσσα του μεγάλη. Φρόνιμα λόγια λες σε εφρόνιμου, πατέρα, και τι σοφέ σου συμβουλέστε να κοιτάξω να στο νου. ...και πια βοηθός ο Δίας Γενάρχης. σε μας καλόβουλο να στρέψει μάτι. Δίπλα σου τώρα στους βωμούς θα πάρω θέση. Μην αργεί κι είναι η μα σωτηρία. Λυπή σου Δία, τους πόνους μας πριν να χαθούμε. Αν θέλει εκείνος, όλα σε καλό θα βγούνε. Τώρα καλέσετε κι αυτόν το γιο του Δία. Του ήλιου καλούμε, το λαμπρό σωτήριο φέγγος. Και τον αγνό του ουρανού εξόριστο. Το φύβο! Θνητούς να ελεηθεί, που από μία ξέρει τύχη. Ας πλαχνιστεί, λοιπόν, και πρόθυμα ας βοηθήσει. Ποιον άλλον από τους θεούς εδώ να κράξω ακόμα. Βλέπω κι αυτή τη τρίανα θεού σημάδι. Βοηθό μας είναι και στη στεριά, όπως το κύμα. Κι ο ερμής αυτός άλλος εδώ από το δικό μας. Ελευθερίας μηνύματα, καλά ας φέρει. Και τον κοινόν αυτό βωμό των θεών όλων τιμήσετε και εδώ στον Ιερό τον τόπο καθίστε σαν περιστεριόν σμάρις κιαγμένο από γεράκια ομόφτερα που βεβηλώνουν εχθρικά τη συγγένεια και το ίδιο το αίμα. Γιατί πως θα είναι αμόλευτο πουλί που φάει άλλο πουλί και πως ένας που αθελητά της γυναίκα πάρει από τον πατέρα της με βία αγνώστα ονομαστεί «Μα και στον άδειο ακόμα νεκρό το κρίμα που έπραξε δεν θα ξεφύγει, γιατί όπως λένε, άλλος Δίας εκεί δικάζει με νεκρούς τα κρίματα σε στερνή κρίση. Αυτά έχετε στο νου και να αποκρίνεστε έτσι που είναι έκβαση για μας να έχει το πράμα. μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προς εκπαιδευτική χρήση.